اذا قربت ساعه يا لها وزلزلت الارض زلزالها تسير الجبال على سرعه كمر السحاب تراحى لها كمر وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يوم إذ ما لها من الناس ما لها تحدث أرضا أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهول وأطفالها يقيم الكهول وأطفالها ترى النفس ما عملت محضرا ولو ذرة كان مثقالها يحاسبها مالك قادر فإما عليها وإما لها فإما عليها وإما لها ذنوبي ثقال فما حيلتي إذا كنت في البعث حمى لها، ترى الناس صقرى بلا خمرة ولكن ترى العين ما لها ولكن ترى العين ما لها. نسيت المعادى فيا ويلها وأعطيت للنفس آمالها